Привіт, малятка! Сьогодні відверто фіговий день для тих, хто в Україні зараз і для нас, хто в Києві. Я вам хочу сказати, що на такі дні, як сьогодні, намагайтеся не, не працювати, не вчитися, тому що художня, наша діяльність потребує багато аналітичної роботи, потребує вашої зосередженості і потребує вашої уваги. Тому, якщо ви можете не працювати, не працюйте. Якщо у вас є якісь емоції, отут -от можна малювати і просто видавайте все, що можете, не думаючи зовсім. Або робіть механічну роботу, якщо потребує. день потребує, все-таки, щоб ви працювали.